Доброго дня, наші шановні підписчики. Сьогодні ми вам хочемо показати, як ми робимо шубу. А шубу ми будемо робити з, з таких продуктів. Тут нам для цього нам треба буде селедка. Ми вже її показували, оселедець. Далі у нас каرتушини, карто... три, три картошинки, два буряка і дві, і дві морквинки. Але по черзі буде спочатку йти Оселедець. Зараз ми його будемо різати. Нарізаємо оселедець кубиками. Зрозуміла, Анжел, кубиками. Так. Да. Да. О, прекрасно, молочинка. Викладаємо на блюдо. Так, щоб було в один слой. Рівномірно. Рівномірно, вірно. Викладаємо оселедець, уже порізаний кубиками, викладаємо його в один, в один слой. Так? І обично завжди я кладу слідчий е, слой, я кладу цибульку, але можна робити і без цибульки, оскільки в нас цибулі немає, тому ми сьогодні зробимо без цибулі. Наступний mm -hmm. ряд у нас буде майонез: в шубі я кожний, кожний слой змазую майонезом, воно тоді смачніше. Розмазуємо рівномірно, щоб по, нашому, по нашій мисюці воно було розмазано рівномірно. Наступний слой у нас буде картопля. Ось яка красива у нас вона. На тертушечку, на крупну. Ось Анжела зараз покаже, яка крупно терка у нас. На крупную. Мы її і розподіляємо, точно так же розподіляємо. Бачиш, он вже лучися. Учися? Да. Молодчинка. А потім ми розподілимо її по всій нашій по, всей нашей... по, всей нашей... по Мы нашій по всьому. Ми картоплю. Нашу потерту картоплю? Так, на осавець. Так, а тепер ми можемо знову. знову. І знову помажемо майонезом. майонезом. Так, звичайно. Так. Тепер ми беремо морку і точно так же на тритушки. Накрусну тиртушечку натираємо. Ось отак ми розприділи моркву на майонез. Знову змазуємо майонезом. Буде... Далі у нас буде останній слой. Це в нас буде чуть пізніше буряка. Угу. Зараз ми розмазуємо. По всій основі, так сказати. Ну, по нашій будущій шубі, так. Да. щоб воно було на все блюдо. Натираємо буряк і це все в основу. Розкладаємо зверху бурячок, воно буде Дуже симпатично, коли ми потім його змажемо, буде прелісно. Хотіла сказати, чому називають оселедець під шубою. Ти зрозуміла, Анжел? Так. Да. Та тому, що ми на низ поклали оселедець, так? А потім наверх йому вділи шубу. Ось ця картопля, морковка, і в кінці кінців бурячок, вітамінна, ш... вітамінна шуба в нього така. От. Далі ми знову візьмемо майонеза. І тепер зверху. Можна не жаліти, тому що він потім впитається, і воно буде дуже смачно. Це а майонез? Oh, я взагалі хотіла сказати, що я майонез рекомендую брати без консервантів, без барвників, А саме найкраще, звичайно, зробити самим. Ми робили, виходить, дуже смачний майонез. Береш яйця, гарчицю, олія. Получається прекрасний майонез. Зараз ми розмазуємо розмазуємо по, всій, по всьому нашому бурячку получиться, а потім ще украсимо, ми все-таки вирішили з Анжелою, що ми візьмемо туди солоних огірків для того, щоб прикрасити його, щоб була шуба. А Всі як майонез робити, ми покажемо в наступному. Обов'язково звичайно покажемо. Все, ось яка красива готова наша шуба, і ми для Прикрашаємо її вкусу? солоними огірочками. Да, для вкусу. А да, вони Ці дають, да, вони дадуть чуть -чуть сей, і, і трошки симпатичніше стане. Приємного всім апетиту. По да, напійті, коли ми з тобою почнемо французький вчити, Дякую. всім приємного!